Денис Філєв дивиться за правопорядком в селах Лимани, Лупареве, Прибузьке та на території прилеглих садових товариств з 2020 року. Взагалі починається з об'їзду території. Я зранку виїжджаю і починаю робити об'їзд території. Починаю, можу почати з Прибузького і об'їхав всі вулиці, околиці. Спілкувався частково з людьми, ті, хто були, кого зустрінув, Там, можливо, якісь є питання, проблеми, можливо, комусь допотрібна допомога. Коли ці села постійно потерпали від ворожих обстрілів, автомобілі аварійних служб або швидкі доїжджали сюди не завжди. Денис говорить, інколи доводилось вивозити поранених. Оля, ти кажу з нами, а він... Дивиться, я, ну, я розумію, що. Та він тоді ми його завозимо на, на лікарню, покині. то він ну, так, взагалі Дуже тяжело. Він... вам, що ви його завезли, бо мені вже потім розказують, що ну, він тяжолий був. Інколи і загиблих. Ну, і мені зателефонували, що якраз під час обстрілу тут загинуло двоє, двоє людей. А, якраз у тут біля дверей загинули два чоловіка, снаряд прилетів. прилетів, тому що тут зараз вже відремонтували. А тут взагалі ні дверей не було, і частини приміщення там ну, було пошкоджено, була дірка. Ну, якраз зателефонували, я пояснив ситуацію, то ну, родичі там їх занесли, накрили-закрили. Ну, на сьогоднішній день приїхали, взяли якраз заїхали в морг на п'яту лікарню, там, попросили мішков. Крупних. І приїхали, все забрали, вивезли нас на судово-медичну експертизу. Повноваження офіцеру громади різноманітні. Денис розповідає, що люди інколи потребують поради, інколи консультації. Буває просто психологічної підтримки, інколи фахового погляду. В основному люди приходять і звертаються до нас по питаннях. Е... Знайдення вибухово небезпечних предметів, які невідомі, дещо ми з ним відпрацьовували такі питання, що навіть на криші ще всередині лежала зелена протитанкова міна, яка не розірвалася ще влітку, але вона збереглася, і там у господаря, який повернувся, він її знайшов. Друге питання це питання допомоги стареньким, забезпечення їх продуктами доставки і дотримання жителями правопорядку, як на території, так і на дорогах. Натомість під час активних бойових дій на цьому напрямку місцеві допомагали шукати диверсантів та запроданців на території сіл. Поліцейський з посмішкою пригадує, як йому зателефонували місцеві та повідомили, що на території висадився ворожий десант. Прибувши на місце між офіцером та ймовірними диверсантами розпочався діалог. Зброя моя в машині залишилась, і... підходжу ближе. Ми пішли хлопці в формі, все. І спрашують, ти хто такий. Я говорю, участково. <рес> я говорю, прямо. <рес> а що ти тут делаєш? Я говорю, ну, ну, одрабатую інформацію, що я, якби хтось висадився. Ну так, в принципі, познаки і познайомились. А це був сюробітники служби без <рес> Брали у військових тепловізор та вночі відпрацьовували заяви про крадіжки або мародерство на території. Але свого підтвердження такі заяви від місцевих не знайшли. Загалом робота в таких умовах передбачає бути на зв'язку 24 на 7. Ну, я ну, виїжджав, да, ну, дружина постійно переживала, а, ну, а син колись сказав, каже, Пап, ти любиш людей більше, ніби в нас. Шикарний пусій ну, по супер. території. Ну, це вже гарний ставорем, вони будуть їздити. Олександр Гордієнко, Суспільне новини Миколаївщина.